Tak víš, kam jeď. Jedí do pro Prohlídí si kremantoriu. A ty víš, do čeho jdeš. Hm? Další! Takhle, Vimku nám krásně chče. Já jsem na cestě k domovu. O těch pár ulic. Byl to Lukáš, ale nevím, říct. No, a mám za sebou úžasnou situaci, kterou vám za chvíli pustím na videu. Chtěl jsem tam odkompilovat, to takový extrém, který mě totálně nasral, že to bude nesestřihaný extra solo. Jo, řve mi tam muzika, ale mám zpětní zrcátka, já jsem to viděl ve zrcátkách, viděl jsem o tom, a byl jsem připraven dělat uličku pro rychlou, kterou jsem taky dělal. Jediný v koloně. A i to se stalo. Rychle málem neprojelalo. A pokračování toho vám říkat nebudu, to je překvapení na konec videa, Protože tak i jsem opravdu dlouho, ale dlouho neviděl.